اهداء من مشعل الى خاله وعمته. يا هجوس الشعر يا هجوس الشعر و القصيد جمليني دامنا راعي جميل يا خليل العز والمجد المجيد يا عسى عمرك على الدنيا طويل شستي برجل عسى عمره مديد، ابن عمك راعي الفعل الثقيل، وهو بعد فاز بك يا زين الفريد، فايزن في بنت عمك يا خليل، يا عسى دايم لكم يوم سعيد، والغلا في كل يوم وكل ليل، في كل يوم وكل ليل، يا مدايا فارقه عن كل غيد، وابن عمك فارق عن كل جيل، والله ان ما نقول الا لكيد فارقين وتعشقون الفخر في مثلكم دايم يزيد، وشوفكم علاج للقلب العليل، وشوفكم علاج للقلب العليل، والقبيلة مجدها مجد تليد، المحاسب اللي يتعز الدخيل، وياه جوز الشعر وجزان القصيد، جمليني دام راعي جميل، ويا فساد دايم لكم يوم من سعيد، والغلا في كل يوم وكل ليل يا هجوس الشعر وكزال القصيد جملي ندامنا راعي جميل يا خليل العزم. المجيد. يا عسى عمرك على الدنيا طويل، ويا متى اللي زينها ما هو جديد، والجمال اليوسفي ما هو قليل، والجمال اليوسفي ما هو قليل، برجلٍ عسى عمره مديد، ابن عمك راعي الفعل الثقيل، وهو بعد فاز بك يا زين الفريد، فايزن في بنت عمك يا خليل، يا عسى دايم لكم يوم من سعيد هدايا فارقه عن كل غيد، وابن عمك فارق عن كل جيل، والله ان ما نقول إلا لكيد، فارقين وتعشقون المستحيل، الفخر في مثلكم دايم يزيد، وشوفكم علاج للقلب العليل، وشوفكم علاج للقلب العليل، والقبيله مجدها مجد تليد. يا المحاسب اللي يتعز التخييم <متصفيق> وياه جوس الشعوذ وجزار القصيد جمي لي ندم أنا راعي جميل <متصفيق> يا قصيدة يملكم يوم من سعيد والغلا في كل يوم وكل ليل والغلا في كل يوم وكل ليل والغلا في كل يوم وكل ليل والغلا في كل, كل يوم وكل ليل قصائد شعرية حسب الطلب مواليد من